فصل يا فيصل يا فرحة العين، يا, يا, فرح يا سعد قلبي يوم ربي عطاني جيتك فرحة عمر وايام وسنين، يعني حياتي كلها في تهاني يا مرحبا بك يا ولدي قرة العين، الله بك اكرمني زود وعطاني، فيصل يا فيصل يا فرحة العين، يا سعد قلبي يوم ربي عطاني، جيتك فرحة عمر وبيتك فرحت كل المحبين والفحصان اغلى فرحه اللي في زمانين يحفظك ربي من صدور فليانين يعني وتكبر ويصبح لك مقام وشاني ترجمة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> سعتك قلبي يا مربي عطاني جيتك فرحه عمري وايام وسنين يعني حياتي كلها في تهاني يا مرحبا بك يا ولدي قله العين الله بك اكرمني زود وعطاني في جيتك فرحتك كل المحبين يا الله فرحه اللي في الزمان يحفظك ربي من صدور الليالي وتكبر ويصبح لك مقام فوق فهدا ليسوك التنحين في يوم ميلادك يا نور العياني لك فرحة أمك هدايا الله بك اترمني زاد وطرف الميادين عضي بك اليدار وابتك وشاي وخوالك شيوخ يخن تراجح اهل الطناخة هو